Stari moj, ti sploh ne veš, kak izgleda ramstek? Jes, na žar vplevnaš. Danes je naša gostja Mira Ševič. A ona tudi fuga fugebarku gleda. Prsa, rebra, flam, kje je ramstejk, najdi sam. Dobr tek. Dobar tek. Kaj lepo. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.